Ahoj, já jsem Aneta. Právě se nacházíme na piazzetě Národního divadla. Národní divadlo je přímo za mnou a tady se nachází nová scéna Národního divadla. Ve staré budově Národního divadla můžeme vidět klasické hry, můžeme tam vidět balet, opery a tak dále. Něco je jenom česky, něco je i anglicky překladatelné a opery samozřejmě v italštině. Národní divadlo je jeden z nejdůležitějších symbolů české státnosti bylo postaveno v 19. století a do dneška se nad oponou tyční název, nebo spíš můžeme tam vidět nápis Národ sobě. Národní divadlo si totiž postavili sami Češi. Měli jsme veřejnou sbírku, kam každý mohl přispět tolik, kolik chtěl a na základě toho se Národní divadlo mohlo postavit. Potom se ale stalo něco hrozného, nečekaného, co nikdo nechtěl a to byl požár Národního divadla. Pak ale Češi znovu ukázali svou sílu a to takovou, že se znovu složili a znovu veřejná sbírka postavila Národní divadlo. Díky druhé národní sbírce mohlo být opět nové Národní divadlo postaveno a je tady v podobě, jakého vidíme do dneška. Nedávno bylo rekonstruováno, bylo opraveno, protože bylo velmi zničené, vzhledem k tomu, že je tady dost dopravy, jsou tady auta, jsou tady tramvaje, a tak proběhl rekonstrukcí, takže ho dnes můžeme vidět krásně opravené. Tady na Piacitě Národního divadla se často nacházejí nejrůznější výstavy, velmi často je to různé moderní umění a to kdekoliv jsou volně rozprostřené. Bylo tady třeba i srdce vylité pro Václava Havla, když zemřel Václav Havel, tak ze svíček, které byly všude různě po Praze, které lidé zapalovali, seslilo jedno velké srdce pro a bylo přímo tady. Také se zde nachází spoustu různých zajímavých projektů mladých umělců, jako například tady hnedka vedle máme rozestavěné stolky a židle, kde si lidé můžou různě sednout, popovídat, poobědvat, můžou dělat, co chtějí. A také se za námi nachází jeden z klavírů, které jsou rozesety různě po Praze, kde si lidé prostě můžou zahrát, když mají chuť, když mají náladu, může se zahrát kdokoliv, kdykoliv a cokoliv. Takže může potěšit nejen sebe, ale i lidé okolo.